Запоріжанка Світлана Грабовенко каже, її хрещениця Марія, яка зараз живе у Німеччині, побачила пост про допомогу від Запорізького воєнного шпиталю. Це почалося з того, що госпіталь виставив просьбу. Все почалося з того, що госпіталь звернувся із проханням про допомогу. Це прохання побачила моя хрещениця Марія, яка мешкає в Німеччині та працює там лікаркою. І ми почали збирати допомогу. Ні обладнання, нічого немає в шпиталі. Також дуже вдячна хлопця запорізьким айтішникам, які зібрали кошти на скляний стіл для рентгенапарату «Дуга». Віце-президент спілки Вірмен Запорізької області Рудольф Акопян каже, німецькі та польські клініки, а також благодійний фонд зібрали речей та обладнання для Запоріжжя на суму в 1 мільйон 700 тисяч євро. Ряд лікарень, які у Німеччині допомогли з передачою обладнання дороговартісно. Це Асклепшен клінік Укрмарк. Її головний лікар переймався передачею апаратів вентиляції легень, передали рентген-апарат ДОГА, він дуже рідкісний та передали дуже багато операційних наборів. Також серед гуманітарного вантажу є дитяче харчування, одяг, ковдри та карімати для військових. Медичні препарати, які будуть розподілені між запорізькими лікарнями, каже Рудольф Акопян. Передали вже, в воєнний Передали вже у військовий шпиталь. Це більша частина медичного обладнання. Медичні препарати сьогодні розподіляються по лікарнях – п'ятій, шостій, дев'ятій. Також на потреби територіальної оборони багато чого було передано. Речі першої необхідності засоби гігієни та одяг будуть у найближчий час надані також і переселенцям, які приїхали до Запоріжжя через обстріл російських окупантів з інших регіонів України. Новини на Суспільному. Запоріжжя.